####هذه مؤسسة بنت الخليج من المعرس سلطان لكل جديد هم عبد كاملة من حقوق يوجد على جوالي جوال صفر خمسة خمسة ثمانية اثنان شكرنا بابيات للزالي يا مرحبا بالغوالي الف ترحيبا باسم العرس سلطان القاف ومكاتيبه من قلب ام العرس شعري وموالي العود بحضركم فاحزة طيبه يلي عناكم يسر ويسعز الحالي يا ام عبد الله غلاكي وش بنحكي يا مرحبا بالغوالي الف ترحيبا شيخة ومن نسل شيخٍ قرم تزهيبه يا بنت ومن من طالقٍ وابطالي وربيتي رجالٍ تجني العز وتديبه يا اللي بفعلك تساوي الف رجالي والطيب يا أم ولدت في مواجيبي صالي ما حبثي الصدر والله بلا ريبة عيده العينك ترانا نرخص الغالي يا مرحبا أرحبا بالغواني ألبي ترحيبا مهرة أصيلة وكل سنه تحضيره درب الافعالي وختامها القفزه نزال ترتيبه والله يذم الفرح في كل الاحوالي يا مرحبا بالغوالي الف ترحيبه اللي لهم بالحشا والروح من زالي يا شدة الروح يوم الجود والطيبه ام عبد الله يا هلا بنورك والقبالي يا مرحبا بالغوان ترحيبا باسم العريس سلطان القاف ومكاتبة من قلب أم العرس شعري وموالي العود بحضركم بحزة بحضر طيبة يلي عناكم يسر ويسعز الحالي يا أم عبد الله غلك وشبيه I'm <laughs> in يا في رجالي والطيبي يا أم ولدت في مواجيبة يا المترفة اللي ملكتي عذب الخصالي يا بنت شيخ المراجل ذرب الأفعالي واغتامها لقات وزاني ترتيبه والله يذب الفرح في كل الأحوالي وختامها لقات بزان وزاني ترتيبه